Γεια σας, ονομάζομαι Τρανού Μαρία και είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύω κάποιο από τα εκπαιδευτικά μου βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε διασκεδαστικούς διαλόγους για το πότε χρησιμοποιούμε το τελικό και πότε όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά και το μαθητή μου για την πολύ θετική του διάθεση και βοήθεια. Σα ευχαριστώ. Καλή προβολή! Σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι «Βρες που κολλάει το νι. Εγώ θα πω τον κανόνα και εσύ θα πρέπει να πεις ναι ή όχι. Έτοιμοι? Χαχαχα, πανέτοιμοι. Σε ακούω λοιπόν. Το σαν και τα άρθρα που μιλάνε για αγόρια παίρνουν πάντα νι. Συγγνώμη τώρα και αυτό το θεωρείς δύσκολο παιχνίδι? Ωπα, δεν μιλήσαμε για τα κορίτσια το δε και το μη. Αψου! Συγγνώμη, αλλά σαν να αρχίσει να μου βάζεις και πολλά. Για πες για τα κορίτσια το δε και το μη. Χμμ, hm, να σε δυσκολέψω θέλω λίγο. Και τώρα για να σε δυσκολέψω θα σου πω ένα πηματάκι. Κάποτε ψάξε ένα τζιτζίκι που μπήκε στην τσάντα του Γκούφι. Κάποτε ψάξε ένα τζιτζίκι που μπήκε στην τσάντα του γουφι. Χέρο πολύ αλλά αυτό με το παιχνίδι μας! Τι σχέση έχει! Βρέπα να Σου λέω τα γράμματα που παίρνουν Νομίζω πως τώρα έχω αρχίσει να αγχώνω. Λοιπόν, άρα, πάντα νι παίρνουν το σαν και τα αγοράκια. Άρα, τα κορίτσια, το δε και το μι και το κούπου ψουξου, τζου, τζουγκου, παίρνουν Φουφουφ, Ξεκίναμε το παχνίδι. Δεν παίζω. Χμ, είναι το δε, το δε ξέρω ότι δεν παίρνει πάντα. Ξεκινάει με πί κουπουτου, κάποτε ψάξε. Ναι, παίρνει. Ένα στρατιώτη. Ω oh, ναι, αυτό είναι εύκολο, είναι αγόρι, άρα παίρνει νυ, yeah, το βρήκα, έτσι. Το βρήκες, πάμε παρακατού, σαν στρατιώτη. Χι! Αυτό το είπες! Ξέφυγε γιατί το σαν παίρνει πάντα νι! Οχ! Oh. δεν φεύγω! Ούτε εγώ φεύγω, γιατί το δε φεύγω δεν παίρνει νι! Γιατί στο κάποτε ψάξανα την τζίκη που πήκε στην τζάντα του κούφι, Το φυ υπάρχει αλλά το φου παίρνει νι! Δεν παίρνει νι! Μ, δεν παίρνει! Και τώρα δεν σε θέλω τη γυναίκα την κοπέλα! θα πάρει το νι. Ε, κάτσε. Γυναίκα. Κοπέλα. Κάποτε. Άρα την κοπέλα θα πάρει Κέρδισα, κέρδισα. Γεια σου!